ركزنا على أه الثلاثه ديال الاوراش الكبرى وورش ديال الحمايه الاجتماعية اللي خاصنا ندجعو لانه هو ورش ملكي واللي غيفتح مجال 22 مليون ديال المغاربه اللي غنقول لهم يستافدوا من الخدمات الصحيه في اطار التغطيه الصحيه وهنا تنظره ضروري يركزوا على القطاع العمومي باش نطوروه اكثر باش يكون اكثر تنافسيه وخصوصا ما هو مرتبط بالمسجلات ودار كذلك شراكات مع القطاع الخاص باش نضمنوا ان تكون خريطه صحيه في المستوى العالي باش نتجاوزوا هذا المشكل ديال الانصاف ونعرف المشكل مطروح دي مطروح بحده في هذه المنطقه بخصوص هذه الاشكاليه ديال الصحه، هنالك كذلك الورش الثاني هو الورش المتعلق بالديمقراطيه. واللي بغينا في هذا الاطار اننا أول نفتحوا حوار وطني مع الاحزاب السياسيه باش نحسنوا وناهلوا بعد العمل السياسي في بلدنا ولكن من جهه اخرى كذلك اننا نقويوا ونصلحوا القوانين ديال الحريات العامه باش تتماشى مع ما جاء بالدستور الدستور ونكرسوا المكتسبات اللي تحققت مجال حقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان وحريه التعبير وكذلك نقطه اللي هي مهمه جدا وهو نفعلوا حقيقه الجهويه المتقدمه وننقلوا الاختصاصات من دوله الى الجهات ونضمن كذلك فعاليه اكثر ديال الجهات باش انها تقوم بالدور ديالها والاختصاصات ديالها كامله من اجل النهوض بالأقليم المرتبطه فيها وزياده على هذا الامر ركزنا على واحد البعد اللي هو مهم اللي هو القانوني بغينا ان هذه القوانين اليوم ضروري أن نجيب المراسم التطبيقيه ديالها على اساس باش اننا فورا سويت على هذه القوانين انها تطبق على ارض الواقع باش فعاليه في العمل السياسي وفي العمل التشريعي ومن جهه اخرى كذلك اننا نخرجوا في ان المغاربه كلهم غشاشه وندخلوا نديروا قوانين اللي تكون اكثر مقروئيه ولي هي تكون معقده ولي من منطق ان المغاربه ومقاولات المغاربه فهم كلهم ففيهم الثقه ذا ها الوكس اننا نتاك تاكف منغاغ من اتحاد المواطنه اخيرا الورش الاخير وهو الورش الهوياتي اللي ركزنا عليه على تحقيق مواطنه حقاً بالعمل على الحفاظ على الهويه الوطنيه بكل روافدها الامازيغيه العربيه الافريقيه كذلك المتوسطيه ثانيا اننا نجالوا نزلوا القانون التنظيمي للأمازيغيه اللي جاب بهذا ب... القانون على أن تدخل الأمازيغ في الحياه العامه وفي نفس العمل على تقوية اللغه العربيه والحضور ديالها وإخراج أخيرين محل ديال اللغه العربيه والتقويه ديالها باش تكون الترجمه باش الناس يمكن يواكبوا التطور التكنولوجي اللي كاين والتطور العلمي اللي كاين وكاين ما هو مرتبط بالطبع للنهوض بالثقافه بالنهوض بالرياضه بالنهوض كذلك بالسينما بالنهوض بالمسرح وكل هذا الوفر لاننا بغينا نخلق أول اقتصاد ثقافي ثم اقتصاد رياضي في بلادنا والعمل على بالنسبه للمناطق القرويه ان تكون هنالك مراكز ثقافيه مراكز كذلك في مجال مجال الرياضه ملاعب القرب كذلك في الباديه وفي المشوره ديالنا ولكن في بالي باللي خاصني نقول ان تكون دور الخدمات العموميه الاداريه في كل قريه قريه لأننا دابا مع الحكومه الالكترونيه هذه الامكانيه ان المواطن يمشي لا أو ولا يمشي لطنجة ولا يمشي للمنطقه خارج المنطقه باش ياخذ ورقه ديالو انه يمكن ليه يديرها من القريه ديالو وبالكيفيه غير كنا كنضمنوا انه الخدمه توصل للمواطن نظرا للتضاريس فيها الانتخابات وستنظى في سياق كلها غدوز في يوم واحد الجمعية والجهوية والبرلمانية، فندقن من هذا الانتقال وخذنا من كون ان الكل سيتكلم الحمله ستكون حمله شامله اذا لاحظتم الاخ امين العام تكلم عن برنامج وطني بداخله برنامج وطني كاين هناك شيء اللي كتهل حينما تتقاطع الجهات مع ولكن هو نتيجة لمنظور ايديولوجي لحزب الاستقلال ولكن لمنظور عملي بدائي اللي قاموا به مناضلات ومناضلون من خلال اعداد برامج جرائم التي بدورها لتنقيح البرنامج الوطني ولتربيته بالعديد من الاوراق انا لن اعيد ما جاء على لسان الاخ العام المحترم أن أتكلم عن كيفية يعني إعداد البرنامج الحيوي ثم ما يخص هذا الجهة من من من فأعطيك إمام الآخر يونس حفان هو كذلك خبير كتعرفوا العلاقة ديالهم يعني والطرق الحدودية اللي يعني كي يمكن يكون عندهم واحد التصور كياخذ هذا المعطى الحدودي المجال هذه هو منطقه شفشاوين وادي الاوسط اللي هي اكثر تضررا يعني بالنسبه للاليمين غير مرتبطه اخرى مثلا ولكن حتى نركّي مهمة وهائلة يمكن استغلالها في خروج بيئة اللي بود عندي تشتري من النجم الخامس هو وزن وثمنه يمكنه كله ومازال يمكنه يعني في قريب العجل إلى واحد دورة كبير كبير جداً في نظر التمر على يعني على خط وحلاكس اللي كيربط بين شمال من الملكة وجنوبها أنه متواجد على طريق فيها أنه متواجد على السكة الحديدية السريعة هذه الأمور عنده المياه عنده البحث عنده السياحه عنده فلاحة أنا إقليم يستحق أحسن، يستحق أحسن، و... وممكن يمكنش إذا يستحق أحسن من يكون عندو أحسن، خصو الناس اللي يسيروه يكونوا أحسن، وحتى شفناكم أحسن ما عندنا، جزيلة. الكلمة الجزيلة بغيت كذلك نشكر كل الاخوات والاخوه والمرشحات والمرشحين الحاضرين معنا في الشعب على الصعيد البحريين بالنسبه ولا وكذلك على الصعيد الجوي نشكركم على الحضور اللي معنا وتعزوا الفريق اللي هو من ناحيه الاستقلال مشا واحد المنطق اللي هو مهم بناء على الاستقرارات المقبله كفريق موحد البرلماني واللي مرشح البرلمان واللي الجماعات الاهليه واللي مرشح الجهه باش انه كذلك يترشحوا في المهنيه ويعاونونا كذلك باش اننا نوصلوا للنتيجه المرجوه اللي كان الهدف ديالنا وهو خدمه هذه المقاليد خدمه هذه, هذه الجهه وخدمه الوطن الوطن اولا كما ذنب ان كان خدمة الاستقلال وفي الوقت كذلك بغينا نحققوا هذا الهدف الهدف الانصاف لنا. يتخشن شعلو ان المواطنين يحضروا الضوء باللكانيه بكينه يفتح فيهم باش لهم إن الكرامة ديالو باش نضمنوا التوصيل ديالهم باش اننا نفتحوا عرق ديال لان الهدف ديالنا الناجح الاول اللي بغينا وهو الامان سيرجع المواطنين في المواطنين نقطه وهو في ننطق واحد وهو احترام الاخر، احترام كل المنافسين والمنافسين، تنتمنى كذلك النجاح في هالسقاطات، وتنصطلحوا معلوم هذا بنا وهو بناء الثقة والمواطنين، لأن تنعتبرو أن المشروع اللي, اللي فهو مشروع واقعي، مشروع قابل للتنفيذ، مشروع اللي يساهم في تحقيق أهداف المواطنين والمواطنين في هذا الاقليم. وفي هذه الأقليم وفي هذه الجهة، المشروع الذي حقيقة أننا نحقق هذه القطائع مع السياسات الماضية، باش أننا نجعلوا أن المواطنين والمواطنات صدروا الثقة، وأنهم كذلك يعيشوا في حياة الأفضل وأخيراً بما غير كذلك وهو أننا نأخذ هذه الاستحقاقات ونحن واثقين من أنفسنا، من قدراتنا، من, من الكفاءات. التي تزخر بها حياة الاستقلال في الروابط المهنية، في كذلك في المجالس المنتخبة، وكذلك في المركز المركزية والمجلس الوطني، والمناضلات والمغاربين، باش أننا هذه الأهداف، ونطبق هذه السياسات ونجعلوا أن هذا البرنامج الذي قدمناه لكم. ا 사이ت كذلك على ان كل واقع بالنسبه للمواطنين لان هذا والبرامج ديال هذه البرامج هذا البرنامج وهذا برنامج اللي اعتبار المواطنين وحقي وحقوق ديالهم واخيرا كما تفكر وهو اننا سنبقى بالطبع حاضرين للمواطن في وسائل التواصل الاجتماعي مع كذلك الاخوه والاخوات الصحفيات والصحفيين، إذا الهدف ديالنا وهو كذلك وجهه النظر ديالنا، مع القضايا الراهنه، ونعملوا جاهدين باش هذه المعلومات المواطنين والمواطنين، نحن نعلم بان هذه الصفه كانت في جو خاص، بالتالي الحمله الانتخابيه ما عندنا هذه الحفاوه وهذاك الاتصال المباشر كنا منه من في حزب الاستقلال، هي لقاءات ظاهريه بالاف من المواطنين المواطنين يعني مع الاسف هذه بامكانها ان تكون لكي يكون لهم فرصة للقيام بالرياضه لتكون لهم فرصه للوجه الى الخدمات الثقافيه وكذلك وجدنا واحد البطاقه خاصه للشباب باش يمكن يكون عندهم تقفيلات للوجه الى ضد هذه الخدمات مثل النقد او البلاد الثقافي والرياضي وأخيرا هنالك نقطة أساسية بالنسبة لإكليم نعيش إيه؟ وهي أنه كما تعلمون هذا الإكليم فهو عنده مقومات هائلة ولكن للأسف لم يستفيد لم تستثمر كما كان من ضروري أن يتم استثمارها الشيء الذي هنالك معاناة في مجال البطارات في اسمه الشباب الشيء الذي الصناعة فهي تبقى محدودة في هذه الحيث يمكن للتكثير في المجال الشيء الذي جعل أن ميناء ديال لا عرف واحد التراجع مقارنه مع الموانئ الاخرى على الصعيد الوطني. ثالثا الشيء الذي جعل ان هنالك اشكاليه كبرى في مجال التجهيزات التختيار بخصوص الصحه اساسا ولذلك نحن نعتبر انه من ضروري ان نتجاوز هذه الصوره اي ان الاقليم